مثلا آه بالجانب الديني له آه عامل كبير في كده يعني مثلا ممكن آه الاعتماد على آه مثلا الايات القرانيه المدعمه لذلك مثلا قل يصيبنا الا ما كتب الله لنا واشياء آه واحاديث وامور كثيره اعتقد ممكن تساعد كثير الانسان ايضا طبعا. ولا يا دكتور؟ اكيد انا عاوز ارجع لسنه تانية سنة وثالثه سنة وجامعه برضه في حته الرسائل الايجابيه فعلا هو طبعا واثق من ان ربنا هيوفقه لكن بتبص تلاقي طلبه كتير قوي عمالين يقول ايه انا تحصيلي قليل <تصفيق> انا بذاكر كتير بس مش فاكر انا كلمه مش فاكر دي دايما عندك زي ما قال الاستاذ عماد فعلا المخ ما بيقبلش النفي المخ فعلا ما بيفهمش النفي بيركز على اصل الفعل اصل الفعل انا مش مش عارف اركز فبدا يقتنع بالكلمه دي، اول ما اقتنع بيها بدات نفسي تستريح لها وتتاقلم مع الظرف ده، فانا فعلا بارهن نفسي ان انا ما بقاش ايه مستوعب، ما بقتش عارف احسن مذاكرتي، فانا فعلا مش ممكن تكون يعني مبرر للشخص بالهروب من واقع المذاكره مثلا؟ هو في لا لا حقيقي في ناس كتير بتذاكر وبيرجع يقول لك اضطراب الامتحان انا مش حاسس ان حاجه انا قرب قرب ييأس خالص من المذاكره فهو <تصفيق> فعلا عاوزين نبعد عن اي حاجه سلبيه في حياتي يعني كلمه انا مش قادر دي يعني ضروري جدا حتى نعلمها للولاد <تصفيق> انت مفيش حاجه صعبه انت هتقدر تعمل؟ اه هقدر اعمل، طب هتقدر تبذل مجهود؟ اه هقدر اعمل كده. انا عايز دلوقتي مفيش حاجة صعبة كان المفروض بقى تقول كل حاجة سهلة. كل <تصفيق> حاجة سهلة. لا انا عاوز ابطل الكلمة دي. آه. ان كده ان ايه حاجة صعبة، صعبة عليا، مش قادر المذاكرة صعبة، النحو صعب، الكيمياء حاجة ده رعب. لا خالص، انت فعلا بتوصل نفسك ان انت تخاف منها. لا بطل تقول الكلام دوت، قول انا هقدر اذاكر كيمياء. انا هسائل الكيمياء انا هسال المدرس بتاعي في الكيمياء <تصفيق> يعني وصلتني رسائل ايجابيه نفس انا ان انا هقدر افهم الكيمياء هل فعلا انا هقدر افهم الكيمياء يبقى دي بقى عليك ايه عليك المجهود ما يبقاش كله تمني وحلم وامل ان انا افهم لا ده بيجي بعد الثلاث حاجات دول محددات الهدف حضرتك يا استاذ ياسر عرفهم يعني ثمان حاجات محددات محددات الهدف انما هو خلاص عدى الثلاثه الاولانيين تمني و... وامل و نخرج و... محددات الهدف نقول طيب هو في الاول خالص تمني انا تمنيت نفسي ان انا ابقى في بوزيشن معين ده دي امنيه لسه مفيش حاجه خالص مالهاش حقيقه بعد كده خيال انا تخيلت نفسي لابس بلط الدكتور انا متخيل نفسي وتخيلت نفسي معايا سماعه ومعايا دبدوب صغير ابنك عنده خمس سنين كده عنده دبدوب وجايب له سماعه تقريبا يكشف على الدبدوب خلاص هو تخيل نفسه دكتور <تصفيق> حقيقي بعدين عندي امل فعلا في مصر ربنا بس انت لسه ما بذلتش اي مجهود يجي نمره اربعه يجي لك المجهود صح كده والبذل بعد المجهود والاصرار على المجهود يعني بتشتغل ثلاث مرات يجيلك بعد كده نصر وهدف يجيلك بعد كده نصر وهدف وبيحددنا كلمه سمارت بيحددنا كلمه سمارت لاي طالب انه يحدد الهدف بتاعه لازم يبقى ممسوك محدد آه قابل للقياس ليه تايم فريم يحد ما ان شاء الله هبقى دكتور جامعه عندنا في اس اكاديمي أه بندرب الدبلومة اله ار دي ونصر